عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسهلا بكم في فيديو جديد جميل ورائع جدا جدا ومشاوك ازاي نعمل زي اللي احنا شفناها في بداية الفيديو تسحب الماء بشكل رائع وجميل وعملي ويكون منظرها حلو كمان تسقي الزرق اللي معانا في البيت حفرنا الحفرة العميقة جبنا ازازة او بطرمان مية عادي جدا بلاستيك بنحط البطرمان وبنملاه بالمايه وممكن سابقا نعمل تعديل بسيط بحيث نحط إمداد من الخرطوم يكون خارجي نقدر من خلاله إن احنا نزود المايه حين تنقص ملينا المايه وجبنا الخرطوم الخاص بيها واللي احنا قسناه بالفعل على الزجاجه غطيناها بشكل كويس جدا ردمنا من حواليها وسوينا الأرض بشكل حل بي آه ممكن جروف آه مش لازم الادوات دي كلها تكون موجوده معانا اي اداه متاحه في البيت ممكن نستخدمها جبنا علبه اي علبه آه قديمه مربعه مستطيله بحيث نعملها زي حوض آه للزينه قفلنا عليها وبعد كده حضرنا اسمنت او جبس ابيض يكون افضل شكله بيكون حلو وسهل التسييل وسهل آه اللي هو يجف بسرعة نشطنا الاسمنت بالشكل اللي انتو شايفينه وهنتركه قليلا يعني فترة ساعة او اقل ينشف هنسويه بس بشكل كويس ممكن نعمل عليه اي نقشات لو احنا حابين نطلع منظر او اخر بنبلطها عادي جدا خالص اكنها مصطبة وبنجيب قطعة من الخشب زي ما احنا شايفين وبنثبتها عشان هنستخدمها بعدين كحامل للماتور بمسدس الشمع مفيش ممكن نجيب عود الشمع ونسيحه ونجيب مصهورة ونزرعها جواه، آدي الماتور ممكن نحصل عليه من أي لعبة أطفال قديمة هنلاقيه أو من أي حد بتاع صيانة أجهزة التليفزيون هنلاقي الماتور ده متوفر بشدة وتمنه رخيص جدا يعني بالجنيه المصري ممكن تلاقيه. في حدود خمسة أو عشرة جنيه أو ما يوازيه بالعملات الأخرى، وبعد كده هنجيب محرك، محرك ده عبارة عن يعني وصلة كهربائية هيتم توصيلها بالموتور، طبعا لازم يكون فيه هنا كونفرتر عشان احنا مش عايزين الوصلة الكهربائية، احنا محتاجين فولت بسيط. ممكن ترانس صغير ممكن نستخدمه هو إحنا كده موصلين بترانس مش موصلين بالكهرباء على طول مباشرة إحنا إن نوصل بالكهرباء مباشرة يا شباب آدي كده المضخة بدأت تشتغل معانا بشكل تمييزي هكتب لكم في وصف الفيديو إن شاء الله إيه الأدوات اللي إحنا محتاجينها بالظبط ونجيبها منين سواء المضخة اللي إتحطت في الصندوق عشان تبدأ في, في الميه أو سواء المنظور اللي بدأ يشتغل بالشكل الجميل واللذيذ ده ممكن تستبدله بدال الشاليمو أو السحاحه اللي احنا حاطينها بخرطوم بسيط من خرطين خاصه بأحواض السمك هيكون الشكل ويكون أجمل بكتير جدا جدا, جداً. آآ استمتعوا ضيفوا الإضافات اللي انتم عايزينها دي كانت فكره بسيطه جدا ينفع تعملوها باي بنيه موجوده عندكم مرض رائع تتحط في بوتش البيت تتحط كمان بشكل رائع في صندوق كبير ويتحط في غرف الضيوف هيبقى شكلها حلو جدا ممكن تتعمل وتتحط على البلكونات ايضا هيكون شكلها رائع جدا شكراً لكم، أشوفكم مع الفيديو جديد وإبداع جديد، لو عجبكم الفيديو، ماتنسوش اللايك والسبسكرايب، وقولوا في الكومنتات هل هتقدروا تنفذوها ولا لأ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.